На базі Смілянського центру соціальних служб діє видача гуманітарної допомоги від дитячої точки «Спільно» під патронатом ЮНІСЕФ. Напередодні Дня матері разом з міською лікарнею вони організували акцію. Жінкам, що відвідують жіночу консультацію, вручили набори одягу для дітей від 0 до 3 років. Смілянська міська лікарня задоволена цією допомогою, яку надає нам ЮНІСЕФ по програмі «Спільно». Тут надаються набори. Тим жінкам, які перебувають у нас на обліку. Також хочу зазначити, що ЮНІСЕФ нам надає гуманітарну допомогу і так. Досить такий пристойний об'єм. Я думаю, ми це відобразимо ще на фейсбуці. Ми задоволені цією акцією, тому що звернулося багато жінок, отримали допомогу. Я думаю, це дуже позитивно для нашого міста». Пакунки вже отримали 34 смілянські родини, які знаходяться на обліку у лікарні. Подібні акції та заходи планують проводити якомога частіше. Таку акцію запропонувала міській лікарні «Дитяча точка спільно», центр, Смілянський міський центр соціальних служб, і ось сьогодні вона якраз відбувається. І батьки з дітьми отримують сьогодні ці пакунки від ЮНІСЕФ. І надалі будемо в лікарні планувати спільні заходи та акції з Центром соціальних служб та дитячою точкою «Спільно». Запрошую. Ми всіх бажаючих отримати набори дитячого одягу за адресою місто Сміла, вулиця Соборна, 91, дитяча точка спільна. це біля готелю «Сміла». В наявності в нас ще є набори на від 0 до 3 місяців, від 3 до 12 місяців, а також на 2-3 рочки. Тому всі бажаючі звертайтеся, пакунків ще багато, всім вистачить. Тож не втрачайте можливості. Дитяча точка «Спільно» радо відкриває двері для бажаючих Тримати набори одягу за адресою «Місто Сміла», вулиця Соборна, 91, в приміщенні готелю «Сміла».